סלבתי את הבית, התחל איתה מסגרת מרגיש קצה טייט תקוע בתוך הסרט, נרול בתוך החדר נמאס לשמוע רבנים זה אסור, זה מותר, כל היום הם צועקים לא יכפת לי מהשן, תאוויד שלי כולי בעי רוצים לקבוע דעתי אבא די רוצה לצאת למסיבה עם חבר עשירי רעילה הלב שלי כואב יש לו כאב וגדילה בשביל הגאולה צריך לעבור את הגנום מוכר את הנשמה בעבודה סביב השעון פגשים את החלון זוואלה פאק את היקאון ואם יש לי בעיה זה כתיבה היא פתרון נתראה לי את המסע לי קיבס לי את הכביסה שלי, אני לא חי, כשהם היו רוצים עושה לי ברצופים זה מענה לי את הביצים עזבתי את העבודה, אז תודה רבה כשאפסיק להתבייש אני אפתח לי הופעה או דיגן ברור כרדיסים ונשבור את הבמה רק מוזיקה בשביל הנשמה אמין רוצה להיות עשיר, לקום בכיף לעבודה להיות שמח, חלקי ולא להיות בחרדה אין לי התחלתי את המוזיקה, זה לא תחידה לא הצלחתי בשביל אף אחד, זה רק בשביל עצמי אני רוצה להשתפר, זה כמו צורך קיומי לא מחפש את תמיד מוצאת החיובי קוראים לי אלי איך אלפון, אני תמיד הכי קרבי שלי כי את הכביסה שלי אני לא חי כמו שהם היו רוצים עשי לי ברצופים, זה מעני לי את שלי קיבסי את הכביסה שלי אני לא חי כשהם היו רוצים סירים פרצופים זה מעני